you been day drinking? Yeah, yeah, yeah Kala ku masa ta ju ko Karang ka mana boleh jo Kau tu gamba aku boleh grow Tape gerata nak kejo kalau aku merser tak cukup, yeah Korang kan mana boleh job Ketuk gambar aku boleh grow Tak bergerak, tak nak kecoh Aku macam geba, jangan ada gig Karena aku siapa, bisik ku tak free Ku tak free, nak bagi masa Tak curi. Budak kabur cuba cari mana nak perhatian Tolong bagi di semua, aku malas nak layan Cuba check, let me know Tengok korang tak pernah nak glow Tak ada feel tapi tetap go Coba coba sih tak penuh, yeah, yeah Perut besar tapi tak penuh, yeah, yeah. Macam gaji korang tak penuh, yeah, yeah, yeah. Tak penuh, yeah Yeah, yeah, yeah, yeah. Aku masa, tak cukup, ye yeah. Kau orang kan mana, boleh jok Kau tu gambar, aku boleh grow Tak bergerak, tak nak kecoh